هذه هاد الابواب مفتوحه تأتي في اطار اطار التعريف بالبرامج مختلف البرامج ديال خلق المقاولات دان هاد كنا مجموعه ديال البرامج كنا مجموعه ديال المصادر التمويل و وهاد هذا جينا تم استداء ديال مختلف فائلين سواء اقتصاديين ولا مؤسساتيين ولا الابناك من اجل التعريف بهذا المنتوج ولا هذا الزخم ديال, ديال, ديال, ديال برامج الانعاش المقاولات، يمكن يعني برنامج انطلاقه ومختلف الشركاء اللي, اللي فيه من خلال الناس اللي كتدير المواكبه ديال القبليه والمواكبه البعديه والتمويل، ما فيهم جهه الاستثمار صندوق المركزي طبعا الابناك ولاناقيك. وعلى رؤسهم الاملة والمجموعة ديال ديال الشركاء اللي يخدموا واحد الشكل مع بعضياتهم ضمن هذا الشيء اللي تطور ديال برنامج الاتحاد الاوروبا كذلك برنامج ثلاثه المرحله ديال المرحله ثلاثه ديال اللي عندها البرنامج ديال تحسين الدخل الاقتصادي اللي تا امكانيات مهمه ديال التمويل في اطار خط المقاولات حتى هو فيه برامج ديال الموكبه القبليه والموكبه البعديه كنا برامج اخرى ديال مع المقاولات المغرب كنا لا سائريه كيف ما كنقول لكم كنا الابناك اذا هذا النهار هذا كيعطينا غادي كنا مختلف الشركاء اللي كاينين كلهم عاملين لي ستاند ديالهم وهذا النهار هذا يعني اي واحد باغي عنده شي مشكل باش يعرف ياخذ ارقام باش يدير الدراسه ديال المشروع ديالو، عنده شي فكره ديال المشروع، كاينه اجابات سواء من عند المؤسسات الفرق المؤسساتيين او للابناك، كاينه ثمانيه ديال الابناك هي حرام معنا معنا تقريبا كامله اللي, اللي هي جد مهمه اللي نعم وبالنسبه بالاخص بالنسبه لأ يعني لنابيك اللي هي يعني بالنسبه لكم انتم في اليوم هذا يعني شنو هي يعني, يعني العرض اللي قدمتوه يعني بالنسبه لحامي المشاريع بالنسبة للوكالة أولاً الوكالة هي نحن خدمنا كفائل رئيسي في التنظيم هذا باش حاولنا بالاشتغل مع الشركات دينا حاولنا قلنا بوحض الضور جداً مهم باش نحاولون نديروا هذا اللقاء هذا أصلاً باش يكون موجودية ديانه باش يكون مع السيري مع الفرقاء الأخرين كذلك عدنا عدنا أنستاند اللي هو غادي يكون هنا يا كيعرض لوفر سيرفيس <متصفيق> في مجال خلق المقاولات وداك الشيء يعني اي واحد بغى يدير بروجي ديالو ولا فكره نشرها ولا بغى يدير بغى يدير اعاده القراءة دي الدراسه القراءه ديال الدراسه ديالو، او لا باغي ينشا اداريا مؤسسه الشركه ديالو، او لا اشياء اخرى الاكارت، كيفما يديرها كاين ان ستوند، وحنا خدامين بيتو تو بي خدامين اوبيراسيونيل في هذا المجال، كذلك في الأشياء عندنا ان بانيل عن اللي غادي نشاركوا فيه، الديريكتور غيجونال هو اللي هي مديريه. و يكونوا جميع الشركاء ما فيهم لا نوبيك غادي نقدموا له فور سيرفيس مع المؤسساتيين اجابات واسئله ديال ديال ديال ديال الحاضرين والباحثين عن الشغل او المؤسساتين الباحثين شي الباحثين عن الشغل انما حامل افكار مشاريع غادي نحاولوا جاوبوا على مختلف